Pero boa tarde, estamos un, un, un máis un cultural, non? Que foi o lugar onde se criaba de do xogo de certas de... cousas. xa fai canta. Tres tres anos de iniciar o proxecto, estamos aquí, bueno, temos polo menos unha pequena mostra antes de que chegue a casa das dos nosos pecenas na campaña do pinistar. E si, nada, no, serviu tamén para ya, O yo hago a, a, a parte del público, del público galego, me parece que me gusta bastante, ¿verdad? Sí, la verdad que mucha gente se ha por él, que quería llevarlo, pero bueno, hay que agarrar un crimen para que se imprima. Eh, bueno, esperemos que este canal esté sane conmigo. Esperemos que sí, vamos a hacer lo posible.